Najpametniji psi na svijetu. Ovdje Mirko i sad će ti otkriti listu Top 10 najpametnijih pasmina pasa. Pasmine pasa koje sam izdvojio u ovoj listi mogu u procijetku zapamtiti više riječi i naredba od drugih što ih čini najpametnijima. Pa krenimo s listom. Top 10 najpametnijih pasmina pasa. Na desetom mjestu nalazi se pas krvosljednik. Ovo je vrlo druželjubiv pas koji zahtijeva puno vlasnika i moguće ga je naučiti razne trikove. Krvosljednik psi su pametni, odani, samostalni, prijateljski nastrojeni i mirni. Na devetom mjestu liste nalazi se pasmina Rottweiler. Vrlo popularna i poznata pasmina Rottweiler je lojalna, samouvjerena i odana vlasniku. Jednom kada zadobijete povjerenje ovog psa moći ćete ga naučiti razne trikove. Rottweileri su vrlo pametni i agresivni. Ako se odučite za ovog psa svakako savjetujem ranu socijalizaciju kako bi pas postao druželjubiv i pogledan za kućnog ljubimca. Na osmom mjestu liste nalazi se patuljasti kontinentalni Španijel. Tražite pametnog, prijateljskog, uvijek sretnog i opreznog psa. Patuljasti kontinentalni španijel u psi s posebnim ušima su jako pametni i mogu naučiti razne trikove. Ipak riječ je o manjoj i tvrdoglavoj pasmini. Za učenje je potreban malo i potice poput nagrada i tako će ovi slatki psići naučiti gotovo sve što želite. Na sedmom mjestu liste nalazi se pasmina Labrado Retriever. Labrado Retriever pas je pametni, snažni, prijateljski nastrojeni i miroljubivi kućni ljubimac. Ovi psi se jako dobro slažu s djecom i žude za pažnjom vlasnika. Labrador Retriever psi su za najbolju pasminu pasa za početnike. Na šestom mjestu nalazi se pasmina Šetlanski ovčar. Zaigrani i pametni psi Šetlanski ovčari su uvijek željeni naučiti nove trikove i igrati se s djecom. Ovo su vrlo odani psi koji nerijetko nisu prijateljski nastrojeni prema strancima. Psi ove pasmine pasa često laju na provoznike. Na petom mjestu liste nalazi se pasmina Doberman Pinčar. Doberman Pinčar psi su pametni, snažni, izdržljivi, brzi i neustrašivi. Vrlo su popularni psi čuvari i lagano ih je dresirati. Iako slove za agresivne pse uz ranu socijalizaciju poslije umiljati i dobri kućni ljubimci. Na četvrtom mjestu liste nalazi se pasmina Zlatni Retriver. Zlatni Retriver pasmina pasa je jedna od najpopularnijih na svijetu. Ovi psi su super kućni ljubimci koji će uvijek dati sve od sebe u svakom zadatku koje im zadatje. Su ove kao prijateljska, ljubazna i vrlo lijepe pasmine. Zlatni Retriver psi su prijateljski nastrojeni, inteligentni, pouzdani i ljubazni. Sada slijede tri najpametnije pasmine pasa na svijetu. Na trećem mjestu liste najpametnijih pasmina pasa nalazi se pasmina Njemački Ovšar. Hrabra, samouvjerena i vrlo inteligentna pasmina pasa Njemački ovčar je jedna od najpopularnijih u svijetu. Njemački ovčar pas može naučiti razne trikove vrlo lagodno zbog karakteristika poslušnosti i usredotočenosti na zadane zadatke. Na drugom mjestu liste najpametnijih pasmina pasa nalazi se pasmina Pudel. Psi pudol s lijepom frizurom su zapravo jedna od najpametnijih pasmina pasa. Radi se o izuzetno inteligentnim psima koji mogu naučiti razne zadatke praćenja, vraćanja i slično. Pudov je zapravo poslušna, lijepa i odana pasmina koja može zasigurno biti dobar kućni ljubimec. Sada slijedi najpametnija pasmina pasa na svijetu. Najpametnija pasmina pasa na svijetu je Border Collie. Uvijek u pokretu odnosno vrlo energični psi Border Collie pasmine pasa su zapravo najpametniji psi na svijetu. Border Collie pas može obaviti gotovo svaki zadatak koji mu zadate ali preferiraju one gdje moraju biti u pokretu. Nadam se da ste uživali u listi top 10 najpametnijih pasmina pasa na svijetu. Želio bi naglasiti kako postoji mnogo psića mješanaca koji pokazuju visoki stupanji inteligencije i ponekad njihov potencijal može biti veći od prethodno navedenih psa. Također ako tražite najpametnije pse jer ih je najlakše dresirati tada ćete se možda prevariti. Ponekad najpametniji psi dresiraju svoje vlasnike. Prethodno navedeni najpametniji psi na svijetu imaju potencijal, a često se radi o motiviranim i energičnim psima kod kojih ćete uz kvalitetan rad postići mnogo uspjeha. Želite li vidjeti više? U opisu sam pripremio za vas linkove na top 21 najljepših, top 10 najslećih, najpopularnijih, najmanjih i najvećih pasmina pasa na svijetu.